Сподобалося те, що а, ми знімали і зразу ми практикувалися, особливо те, що ми а, якби, дивилися на свої помилки, всі групи їх могли якби одне одного. А, Ну, про це якби, да, виправляти, тобто, і таким чином ти вже їх запам'ятав, і вже вони ну, відклалися в голові, і те, що ти їх повториш, ну, менше шансу, ти вже зберітаєш увагу. Тобто це от великий плюс. Мені сподобалося те, що ми отримували практичні навички, тобто брали одразу камеру, знімали, і потім аналізували помилки, як свої, так і одне одного. Тобто коли це все одразу застосовуєш на практиці, воно значно краще запам'ятовується. І я дуже рада, що отримала такі навички. Мне, в принципе, давно была интересна видеосъемка и хотел попробовать. И вот как раз такой формат экспресс с курсом мне очень подходит, потому что за короткий период времени получаешь много практических э, навыков, которые потом можно применять. Ну и результат, в принципе, виден сразу. То что, то, что у тебя в голове до того, как ты пришел на курс, то, что после как бы были большие разницы снимать уже так, более профессионально делиться этим результатом.